Усі сікорі на сідолі пиве на кулачку, Ой, я всі хлопці на юлиці, а мею степу. Що він воду з Дунаєчка Квитеречка носить Ой, рано вранці до схід сонця Пшиміченько кос Косить милий пшеник Ось